On pimeätä, niin sitten autot huomaa esimerkiksi, että missä ihmiset kulkee. Malmivuoden ja, ja Rodriguezin perhe. Haluaisin heijastaa sut. Lapset ja vanhukset, kaikki. Tata anssia voisi heijastaa. Minä heijastan sinua, koska minä rakastan sinua.